Потрібно пристосуватись до техніки плетіння, до підбірки кольорів, до створення таких специфічних плям, змійок, я б навіть сказала, які так створюють такий маскувальний ну, антураж і малюнок на сіці, тому що там плями можуть демаскувати. Ну, це відповідальна робота. Анастасія доєдналась до жіночого батальйону Кікімори. Говорить за покликом серця у 2015 році, коли на сході. ...тривала активна фаза антитерористичної операції. Сітки плетуть з думками про захисників... ...із вдячністю та бажанням захистити їх. З початку повномасштабного вторгнення... ...робота стала інтенсивнішою, говорить волонтерка. «Ми вже за ці вісім років ну, забезпечили багато підрозділів, і в тому числі... ...в Миколаєві і не тільки, з тих, хто базувались Зараз... У нас більше військових і так далі, тут, в районі Миколаєва, і у всіх потреби е накрити. Е Приходять, дзвонять, просять, знаходять. Потреб дійсно багато, тому ми почали збиратись щодня, нас стало більше, ми там, залучаємо потихеньку, навчаємо ну, бажаючих». Вікторія займалась іншими видами волонтерства до початку плетіння сіток. У березні поточного року прийшла до Кікімор, втім до того свою першу маскувальну сітку зробила вдома. Говорить, допомагав кіт. Жінка переконана, зараз кожна повинна нагодувати та захистити воїна. Я знайшла в магазині у себе крючки, які вкрутила в плітку і все це Ну Хороший проліт, пліла, кот допомагав. Я почуваю, що мій вклад теж в це є і ми рухаємося всі к победі. «Для виготовлення маскувальних засобів використовують рибацькі сітки та обрізки тканини різних відтінків коричневого кольору, хакі, темно-зеленого, бежевого або піщаного. Сітки роблять в різних розмірах. Передають готові до Збройних сил України, територіальної оборони, на блокпости та всюди, де зараз вони необхідні». Они к нам приезжают, и, и они так иногда «Вау, какая сетка!» Они, наверное, ожидают, потому что бывают такие сетки, но, ну, к сожалению, вот мы видим иногда, что они прямо коврами смотрятся, яркими, красными, синими, такие искравые. Оно, конечно, здорово, но вот это вот здорово, оно не маскирует, а демаскирует. Может быть, где-то и надо демаскировка, я не знаю, но мы как бы предпочитаем. И ребята, когда заходят к нам, они, ну, видимо, ожидают что-то такое себе, так себе. І коли відять, ну правда, многі нас уже давно знають. Волонтери жіночого батальйону Кікімири збираються щоденно. Хтось групується та плете окремо маленькими групками в своїх дворах. Про свою заповітну мрію одностайно відповідають перемога. Валентина Гурова, Катерина Лисюк, Олександр Пан. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.